2014-ben és 2018-ban is ellenőrizte a választások tisztaságát. Most, 2019-ben az Európai Parlamenti és az Önkormányzati Választások tisztaságára is figyelni fogunk. 2018. novembere és 2019. áprilise között a TASZ 16 választójogi képzést tartott országszerte civil szervezeteknek. Az elért nagyjából 250 választópolgár megosztotta velünk a saját településén tapasztalható választási visszaéléseket, csalásokat. A választópolgárok minden az EP és az önkormányzati választáshoz kapcsolódó tudnivalót, segítséget megtalálják a választasz.hu oldalon. Ezen az oldalon azoknak is tippeket nyújtunk, akik mobilizálni szeretnék saját közösségüket. Azoknak, akik pártoktól független jelöltként fontolgatják az indulást az önkormányzati választáson, egy három részes webinárt tartunk júniusban. Ennek részleteivel áprilisban jelentkezünk.